<تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان بخير معكم محمد بقناه اف جي دي أول خوتي اذا اسمح لك هي, هي من بيك الى بوشينوك اول شيء تضغطون تضغط على استخدام خوتي. كما هي امامكم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 و خوتي هو شكل هذا خوتي اللي تاكله خوتي فتوقع كأنه خوتي ووكل كل في فيديو <تصفيق> خدم سوسي خد لايك خوتي خوتي خانس خوتي وبيكس أند لون